يا إلهي عمق الحب هواك يا إلهي لشتهاء أن أراك لشتهاء أن أراك في جمال في بهاء مبهر يا الهي اعمق الحب هوانا ترجمة Give it انت عوني انت حصني انت ربي انا احيانا